Təbii ki, İlqar Məmmədov azadlığı haqq edir. Çünki İlqar Məmmədovin işi ilə bağlı həm Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları var, həm də Azərbaycanda demək ki, hər kəs bilir ki, İlqar Məmmədovin heç bir günahı yoxdur. Azərbaycanda onunla bağlı, onun işi ilə bağlı keçirilən məhkəmələr saxda olubdur. Bu məhkəmələrin bir çoxunda biz iştirak etmişik, digər dostlarımız iştirak edib, jurnalistlər çəkiblər, görüblər, danışıblar, yazıblar. Yəni, Azərbaycan ictimaiyyəti o cümlədən də Azərbaycan xaricində hər kəs bilir ki, İlqar Məmmədvan işi qurama işidir. Və İlqar Məmmədov məhz Azərbaycan iqtidarının və ilk növbədə İlham Əliyevin alternativ olduğuna görə həbsdədir, həbs olundu. Və İlqar Məmmədov alternativ fikir, e, müxalif fikir söylədiyinə görə, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə, yəni siyasətçi, müxalifətçi olduğuna görə həbs olunubdur. Yəni, onu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi də bir məhkəmə olaraq, Beynəlxalq məhkəmə olaraq bunu təyin edibdir, bununla bağlı da qərar veribdir. Ona görə mən düşünürəm ki, burada humanistlikdən daha çox mən fikirləşirəm ki, İlham Əliyev Azərbaycanın düşdüyü bu durumu, yəni Avropa İnsanlığı Məhkəməsi ilə bildiyiniz kimi kommunikasiya çox yaxın bir zamanda bitdi və Azərbaycanın Avropa Şurasında olub-olmaması məsələsi artıq yəni gündəmdədir və Avropa Məhkəməsi bununla bağlı qərar verəcək. Və ümumən məs buna görə bu işə görə təbii ki, burada yalnız İlqar Məmmədov işi deyil, digər siyasi məhbusların, digər deməli, hüquq pozuntuları da var sözsüz ki. Amma ilk növbədə bu məsələyə görə Ə, Avropa Şurası ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında ciddi problemlər yaşanır. Azərbaycan dövləti arasında ciddi problemlər yaşanır. Va, bu problemləri həll etmək lazımdır. Yəni, İlqar Məmmədin bugün həbsdə qalması Azərbaycanın müsbət imicinə xələldir. Azərbaycan müsbət imici üçün e, belə də, müsbət heç bir tövbə vermir, tam əksinə. Ona görə mən düşünürəm ki, burada humanizmdən daha çox rasional düşüncə desək, daha məqsədə uyğun olur. Ə, Səmət Seyyidovla bağlı verilən qərardan sonra siz yavaş qayla Azərbaycan münasibətlərə hansı qılməti dəyişirsiniz? Hər halda düşünürəm ki, Səmət Seyidi bundan sonra Aşpanın sesiyalarında iştirak edə bilməyəcək. Çünki o 2 il ərzində nəinki iştirak, nəinki orada bir fikir bildirmək, hətta sual vermək belə hüququndan məhrub olunubdur. Yəni, onun oradakı iştirakı artıq mənasız bir prosedura çevrilibdir. Düzdür, Azərbaycan iqtidarı belə deyək də öz O, ə, ad da tapa bilmirəm açığı buna. <gülüyor> yəni, öz ə, geri ə, belə, profesional ə, və ə, dövlətçiliyə heç də uyğun olmayan bu hərəkət yani siyasətini davam etdirsə. Təbii ki, onu yani bir deputat kimi geri çək, geri çəkməyəcək. Yəni bir nümayəndə kimi geri çəkməyəcək və bundan sonra da Şəmdət Seyid də burada iştirak etməyə çalışacaq. Təbii ki, sual vermək, müzakirələrdə iştirak etmək, fikir bildirmək imkanı olmasa da, amma belə deyək də altdan hansısa proseslərə müdaxilə etməyə hər halda çalışacaq. Mən belə düşünürəm və mən elə gəlir ki, Azərbaycan iqtidarı elə bu şəkildə də hərəkət edəcək. Çünki onun bütün indiyənə gədər bu illər ərzində ə, həyata keçirdiyi siyasət onu göstərir ki, burada belə bir dövlət adamı kimi düşünüb dövlətin maraqlarını, bu ə, xalqın və ə, ölkənin maraqlarını düşünüb qərar verir, qərarlar verilmir. Qərarlar sadəcə, ə, belə deyək də, bir ə, dar çərçivədə olan ə, insanların maraqlarını uyğun qərarlar verilmir. Ona görə mən düşünürəm ki, Səmət Seyidov yoluna davam edəcək, ə, amma bu, Azərbaycanda heç nə qazandırmayacaq, Azərbaycan iqtidarına da heç nə qazandırmayacaq və düşünürəm ki, sonucu itibarəndə Azərbaycan, hökuməti ilə Avropa Şurasının institutları arasında o problemlər ki var. Bu problemlər daha da dərinləşəcək ə, və müəyyən bir dövr qırılma nöqtəsinə gedər gələcək. Belə, ona görə ə, mən fikirləşirəm ki, hüsəmət geri çağırmaq lazımdır. Azərbaycanda ə, azad və ədalətli parlament seçkiləri keçirilməlidir ki, xalqın iradəsini əks etdirən insanlar, şəxslər deputat seçilib, ə, sonra da nümayəndə olaraq Avropa Şurasında ölkəmizi təmsil etsinlər. Bu, olmayana qədər. Səməd Seyid də bu olmasın, başqa birisi olsun. Bunun heç bir bir təsir olmayacaq buna nisbətən məndə düşünürəm. E, partiyaya keçildik. Allah elə bir məclis iclasımızı başa tutmayib. Bu barədə nə deyə bilərsiz? E, doğru buyurdunuz. Yəni bizim qrultayımız hardasa 1 ay bundan əvvəl e, keçirildi və qrultaydan həmmən sonra biz məclisin, yəni partiya məclisinin ilk toplanışını keçirib. Ə, məclisin sədrini, komitə rəhbərlərini, o cümlədən idarəiyyətin üzvlərini seçməyi planlaşdırırdıq. Ə, lakin bu arada İlqar Məmmədovun həbsdən azad olunma ehtimalı vardı ə, və məhz bu ehtimalı nəzərə alaraq biz düşündük ki, ə, may ayının sonuna qədər, hətta deyərdim ki, iyun -ə -ə ayının birinci həftəsinə qədər ə, məclisin toplantısını keçirməyək, Çünki istəyəmiz ondan ibarətdir ki, əgər İlqan Məmmədov bu vaxt ərzində həbsdən çıxacaqsa, məhz onun iştirakı ilə məclisimizin tarixi birinci iclasını keçirək. Yəni, səbəb bundan ibarətdir və düşünürəm ki, hər bir halda çox yaxın zamanda məclisin toplantısı olacaq. Orada, dediyim kimi, idarə heyəti seçiləcək, komitə rəhbərləri seçiləcək, məclisin sədri e, gizli səs vermə yolu ilə seçiləcək və bundan sonra artıq e, kollarımızı necə dilə çırmalıyıb, işə başlamalıyıq, daha e, dinamik, daha aktiv və daha fərqli bir e, komandayla, daha e, belə deyək də, fərqli bir strukturla e, işə başlamalıyıq. E, və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz elə etməliyik ki, e, Real Partiyası sadəcə bir deklarasiyalar, bəyanatlar partiyası olmasın. Bu partiya ilk növbədə iş hərəkət Partiyası olsun. Teşekkür edəyim.